يستمتع الكثير من الناس بزيارة الحمام بانتظام للإسترخاء والتواصل الإجتماعي، لكن قلة قليلة منهم يزورون منطقة الفرناتشي، حيث يتم تسخين المياه وإنتاج البخار الذي يجعل جلودنا ناعمة للغاية. ينتج فرناتشي الحمام التقليدي دخان من حرق الأخشاب، ويحتاج الفرن إلى الكثير من الخشب للمساعدة في الحفاظ على مياه الحمام هادئة دافئة ومريحة يذكرنا إيكو أن الخشب غالبا ما يكون أكثر فائدة مثل الشجرة التي جاء منها، مما يوفر الهواء النقي للجميع. هذا يجعل الفرن يرغب في التحسن والتغيير. كما أن صاحبه يريد مساعدته ليصبح فرنا أفضل يأكل فقط معاصر الارغان والزيتون. الفرن يشعر بالفعل بحال أفضل بكثير، وربما في يوم من الأيام لما لا سيجرب الطاقة الشمسية أيضا.